Okay, but I need to tell you one thing. But I need to separate you and not let you have one. Because when we were together, I remember you in one way. Ask anyone to describe me in one way. We all have different Okay, bitch, I said the כמו פרו, אני קולי I'm קורא עליך קדיש כמו kaddish. Came on a hash of kolam po mekish, kish. The tapo marish. Storm at the pillow, rotsel le anish. Taffa achad ve ata chalamish. Othapo metish, impatish ve chashi shiragish. Ha, nag nag mi? Shama basukazi? There's the case for remod. To stop all the nods. The life ain't no nod. The kids are mediocre. The girls are mediocre. And the media are mediocre. And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 הביט יושב טוב ועשית שלי דפוק מתחילה לדבר, הנה בא לו פיהוק שבי בשקט, לא חייב לך נימוק יישב מזרחית, תשבי בפיסוק רגליים למעלה, דוחף תך מצוק קוראת לזה מוח, קורא לזה צימוק אפריקן בוי לא רוצה את החיבוק אין לי מה אם כן תביאי לי שלוק מפרצה את אותך בזוקה שתי קוקיות תקרא לפוקה בידי אסה מבוא הזוקה עושה את הפלקס יוצא השוקה הויאל תפקי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 יא, את השיט מאחרים, כן, הוורס הזה עלים לא זה לא לילדים, כן, אני נראה מדהים אולי זה לא קשור על שמי חייבים לציין את